Каже, че е изключително красива просто навиваме няма не може здравейте приятели отдавна не сме се виждали като предполагам се досещате коя е причината за това не можем да практикуваме от известно време риболовното си хобби в нито един от вариантите му поради наложените карантинни мерки от властите в борбата срещу този коварен коронавирус. След като повечето от нас се седим в къща и прекарваме голяма част от времето си пред телевизора или в онлайн пространството, реших и аз да ви покажа а, нещо интересно свързано с риболова. Това е нещо, без което нито един от нас риболовците не може, а именно макарата. А, една такава а, макара ми направи изключително а, приятно впечатление и реших да я споделя с вас. Макарата е новият модел от предполагам известната за повече от вас серия на Шимано Шимано Страдик. Новата е макара, новия модел на тази макара се нарича Страдик FL ето го като а, в нея има доста технологии, които са от по-високия клас на Shimano, тези, които са така наречени а, Japanese made или японско производство. та Много от тази технология е а, вложена в новият Stradic FL. Поради тази причина, Реших да ви покажа тази макара, като а, съотношението и цена-качество е много добро. Това е причината, която искам да, заради която искам да ви я покажа. Така. Ето го, Страдика, котията му. Този Страдик е в размер 3000 High Gear. Като а, това означава, че е в предавателно число 6 към едно. Ето го предавателно число. А, тоест, това е средно бързата макара от тяхната серия. Бавната макара е в съотношение 4,8 към едно. Това е средната, а пък бързата е 6,4 към едно. Така, страдика има 9 кг драк, както виждате. Има 7 лагера. И а, прави 90 сантиметра навиване с един оборот. Също така тежи 225 грама. Нека да го отворим сега. Тук има Голяма книжка с описанието на всички модели от Stradic Ефел. Предполагам, е една и съща книжка за всички модели, като вътре са описани те. Така, какво има тук меню ръководство за ползване, Обясняват как се отваря, как се сглобява. Това нещо ни е ясно на нас. Така. Това е дръжка. Това има друго вътре. Това е макара. Отново в кликче. Тук има това са някакви е, лепенки. Или нещо... И на мен не е ясно точно какво е това. Ще разберем по-късно. Ще трябва да прочетем все пак нещо от книжката. а Това са вложки. Ето ги. Които са тифонови. Поне би трябвало да са тифонови. Не знам. Така. Това е интересно ми е да погледна Малайзия Този трябва да е произведен в Малайзия Не е в Япония, както знаете в Япония се произвеждат само високите косове на Шимано като Стелата като Twin Павара като Ексенс и, и така може би има и други някакви модели които се произведат в Япония но сега да насочим вниманието си към този страдик ето е макарата изключително красива макара ето малайзия това което за първо на първ поглед мога да кажа, е, че е изключително красива, просто страхотна е. Това може би ще го чуете повече от един път от мене, защото наистина е просто впечатляваща. Сега, нека да завием дръжката. Дръжката. Искам да забележите ето това е ново. Виждате ли как има тук гумичка? Допълнително сложена, която да оплатнява Ето тук също има гума. Не знам дали се вижда. Хубаво. Ето тук вътре също има гума. И за да оплатнява да не влиза вода. Това е част от новата им система, за която по-късно ще кажа. Uh, системата е, се нарича X-Protect Но нека сега да навием. Така. Ето. Е. Изключително плавно. Изключително плавно. Просто. Изключително плавно се върти. Само забележете. Едва, едва ме бутам и тя вече прави си оборотите. Страхотно е. Сега, другото нещо, което е ново е, че макарата вече няма а, заден ход. Няма заден ход. Примахнали са го това от но Който от вас е работил с пен. Понят за там се сещам, че няма такъв заден ход. Е свикнал. Никви е, Страхотно е. Изключително красива макара а е и много е, мощна това е 3000 размер абсолютно компактен компактен вариант на макара но с 9 кг драк 9 кг драк то карбонов драк ето сега стягаме тук взема да става трудно още стягаме Тук вече напъваме Трудно Още стягаме Тук вече трудно се съмести Навиваме, още не сме стегнали до край Аз тук Тук вече Изключителна сила Трябва да Да вложите за да. А това дори още не е стигнат до края, Аванса. Абсурд. С всичка сила се опитвам. Абсурд. И много плавен, много плавен драк за отпускане и за навиване. Просто. Ето. Навиваме. Няма. Не мога. На мен ми е трудно. Аз съм. смея да твърдя. Имам доста сила в себе си. Искам да чуете само. Страхотна е макаричката Тази макара става и за морски риболов Става и за сладководен риболов Изключително лека 225 грама Така, сега Така, казах ви, че В тази макара има много от новите технологии на Шимано, които присъстват в най-скъпите техни модели. Сега ще ви споделя повечето от тях. Така. Първата технология е MicroModule Gear 2. Микромодул Gear 2 е еволюция на формата на зъбите на зъбното колело. Шимано са изчислили, че така трябва да изглежда идеалната зъбна форма. Благодарение на това подобрение се намаля допълнително шума и създава плавно навиване. Технологията съответно е взета от Стела FJ. Същата технология е има и в Шимано Стела FJ. Втората технология е Silent Drive, всичко от дизайна на цялото тяло до сложните части на задвижващия механизъм като задвижващото зъбно колело, червячния вал, щифтовете на червячния вал, придавката на червячния вал, както и всяко парче от механизма са внимателно пригледани и най-малките празнини и луфтове са елиминирани. За да се получи така нареченото тихо задвижване. Или Silent Drive. Другата технология е X-Protect за която ви бях казвал малко по-рано. Това е комбинация от специално водонепропускливо покритие и лабиринтна система на антиревърсния механизъм, ето тук. Плюс добавени противоводна грес и гумени оплътнения които ви ги показах малко по-рано. Shimano казва, че това прави макарата 5 пъти по-издръжлива в сравнение с другите техни продукти, които са със старата технология Core Protect. Това са макари като Нашчи, като Ultegra, като Stradic CI4. И, и други, които притежават от по-старата технология. Тази технология отново е вземствана от Stella FJ. Следващата технология, което е променено в новият Stradic, е, има, има нов а, Hagan Gear. Това е така известната студено кова предавка на Шимано, която носи след себе си сила, здравина и надежност. Новата Хаган предавка е с различна форма на зъбите по нея, директно взета от нова технология, от по-горния клас на макарите на Shimano. Друго ново е... А, въобще тази макара, казах ви, има само почти нови технологии. Хаган Body Представлява а, лек метален корпус, така е конструиран, че издържа на екстремни натоварвания. Тоест може да ловите доста големи екземпляри, без да натоварва а, макарата. Също така, предотвратява загуба на мощност поради извиване или осукване. Или макарата трудно се извива и трудно се осуква. Следващото, което е доста според мен важно, особено за хората, които практикуват кастинг Риболов и разчитат на, на, на това да а, замятат далечни дистанции, е новата по-дълга шпула. Ето тук го виждате. Long Stroke Spool. А, новата шпула е по-дълга, съответно с дълъг ход в сравнение с този на стария модел, Това би трябвало да подобрява кастинга т.е. хвърляме по далеч в сравнение с моделите без такава. Познайте откъде е взета тази технология на шпулата. Откъде от Stella FJ. Друго ново нещо, което е използвано е G-Free технологията. G-Free технологията е разработна за да измести центъра на тежеста На макарата по-близо до пръта и а, след като центъра на тежеста е по-близо до положението на ръката на риболовеца намаляваме умората и увеличаваме дистанцията на замятане другото ново което го има в а, сериите на Shimano Stradic FL са различните драк системи Значи, в модел 1000 драг системата е само от една шайба от киче в модел 2500 драг системата е от 3 шайби от киче а за моделите от 3000 до 5000 се използва една и съща драг система която вече заменя шайбите от киче с е, такива от високо модулен карбон. Или с други думи, си имат карбонов аванс. Нека да свадим, да видим кое е положението. Това също е направено, за да не влиза вода. Може да видите. Ето това. Ето това долу. Последното нововъведение в Stradic FL е ArcC шпулата. Ето тази шпула. Шпулата е улекотена по специална технология на Шимано, за да се балансират двете цели. А именно, кои са двете цели. Най-важно за нас да няма оплитания и да може да замятаме на дълго разстояние. Специалната форма на пръстена, на шпулата гарантира най-доброто освобождане на влакното. Поне така казват. Това трябва да се пробва. Технологията отново е взета от най-върховия модел Stella FJ. Аз ще направя едно ревю за вас на Stela да ви я е покажа. Наистина е нещо, което е върха на макарите, поне според мен е изключителна макара, но много малко хора според мен в България могат да си я е позволят спокойно за жалост е така Та, да. Това е за Shimano Stradica Казвам ви, макарата е изключително добра. За парите, които струва, получавате нещо, което няма да ви разочарова. Просто съм убеден в това нещо. Няма да ви разочарова. Уникална макара. Ако ви е харесало видеото, моля, абонирайте се за канала.